معركه فصله بين الصليبيين والمسلمين بقياده صلاح الدين الايوبي والمعركه دي هي معركه حطين اللي حصلت يوم 4 يوليو عام 1187 ميلاديه وزي ما كلنا عارفين طبعا الحرب دي انتصر فيها المسلمين بقياده صلاح الدين الايوبي وكانت اهم نتائج المعركه دي هي تحرير مملكه بيت المقدس وتحرير معظم الاراضي اللي احتلها الصليبيين ولو اتكلمنا سريعا عن الدوافع بتاعه المعركه دي كانت مناطق كتير من بلاد المسلمين والقدس تحديدا تم احتلالها من قبل الصليبيين عام 1099 وكان الاقطاعيين الصليبيين والفرسان نصبوا انفسهم امراء وملوك على تلك المناطق واعتقد ده كان سبب كافي ودافع لتحرير البلاد من الاحتلال وكانت غارش شنها احد لصوص الافرنج البارزين اسمه رينو ونلقب بارناق هو السبب المباشر لهجوم المسلمين رينو كان مغامر واقع وسبق له انه اكتاح قبرص البيزنطيه في سنه 1155 ميلاديه ونزل فيها سلب ونهب رينو كان من هو عنده 16 سنه وقاعد سلب ونهب في قوافل التجار المارين حوالين حصن القل لان الحصن كان بيقطع الطريق من سوريا الى مصر والحج ومعلومه كده ليك على جنب الغره دي كانت بتخترق هدنه تم عقدها في 1180 يعني قبلها بحوالي 6 سنين المهم رينو شن الغارة على قافلة متجهة من القاهرة لدمشق ونهب بضائعها وأثر أفرادها وحبسهم كمان في حسن القر وفي رواية كده بتقول إن القافلة دي كان فيها أخت صلاح الدين شخصياً لكن ما كانش من صلاح الدين وقتها غير إن هو طلب ملك القدس اللي كان في الوقت ده اسمه لوزنيان وطلب منه تعود عن الضرر والإفراج عن الاسرة ومحاسبة الناهب لكن ملك القدس ده وقتها ما رضاش يجازف ومس التابع ليه رينو وهنا قرر صلاح الدين إعلان الحرب على القدس لكن اللي عطله في الوقت ده هو مرض صلاح الدين فجاه بعد ما بدا القتال في السنه دي، اسمح لي اكلمك شويه عن العمليات العسكريه اللي سبقت معركه حطين لان هي اللي مهدت للحرب دي نفسها، مبدئيا كده العمليات دي هي اللي كانت هدفها توحيد المسلمين اللي كان بيجي احيانا بالاقناع واللين وفي اوقات تانية كان بيجي غير بالقوه، مع بدايات ربيع سنه 1187 كان بدا القتال ضد الصليبيين واعلن صلاح الدين وقتها عن فتح باب التطوع في مصر لمحاربه الصليبيين وارسل المراسلين بتوعه للموصل والجزيره والشام يطلب دعم الجيل وخرج بعسكر من القاهرة وعسكر في دمشق وكان وقتها معاه حوالي 12 الف فارس و13 الف من المشاه ورجال الاحتياط وعداد كبيرة من المتطوعين وعلى الجانب الاخر حشد الصليبيين 22 الف بين فرسان ورجال مشاه والتحق بهم عدد كبير من المتطوعين لدرجة قالت في احد الروايات ان زاد عددهم أكثر من 60 الف عموما عشان ما نضيعش وقت كتير في الكلام عن الاحداث اللي حصلت قبل معركه حطين، فاحنا دلوقتي في فيديو النهارده بنتكلم مخصوص عن معركه حطين نفسها، فخلينا نتكلم شويه في احداث المعركه. يلا نتخيل دلوقتي والمسلمين واقفين في ساحه المعركه، المسلمين بداوا يحرقوا الاعشاب والشجيرات اللي موجوده في ساحه المعركه، واستولوا على عيون الميه علشان يخلوا الصليبيين يعطشوا ويجبروهم على النزول للاشتباك معاهم، لما وصل الصليبيين للسهل المجاور لحطين شن صلاح الدين هجوم عليهم ففروا كلهم الى تلال حطين. وهنا صلاح الدين قواته بانها تحاصر تلال حطين، لكن كان بدا الليل يدخل فتوقف القتال، وفي تاني يوم اللي هو 4 يوليو عام 1187 ومع نقص المياه الشرب عنده، الصليبيين المحاصرين في حطين هتقوم الحرب، وهنا بدا الفرسان الصليبيين اللي انتظموا على مرتفع حطين ولفوا سحب الدخان المتصاعد الى اعلى، فالتحم الجيشين على بعد 2 ميل فقط من حطين، فتضعضعت صفوف الصليبيين واهلكت سهام جيوش المسلمين الصليبيين. وبعدها شن الصليبين هجوم بالسيوف والرماح فقتل وجرح واثر الكثير فاستسلم الالوف منهم وبعدها قام الصليبين بمناوره فتوجهت مجموعه من الصليبين الى الميمنه من جيش صلاح الدين وزحزحوا بهجومهم ده قوه بيقودها تقي الدين عمر اللي كان قائد الميمنه لجيش المسلمين وهنا ظن الصليبين انهم فتحوا ثغره في صفوف صلاح الدين فاندفعوا فيها، وعلى الفور جيش صلاح الدين حاصر المجموعه دي، بمجرد ما اتحاصرت المجموعه دي انقسم جيش الصليبيين لقسمين، ودامت المعركه حوالي سبع ساعات على التوالي، فيها الالاف بين جرحى وقتلى، ووقع الملك لوزنيان ملك القدس في اسر صلاح الدين، وكان معاه كتير من القاده والبارونات، ولم ينجو منهم الا بضع مئات، فروا الى سور واحتموا وراء اسوارها، ودلوقتي اسمح لي اكلمك سريعا عن نتائج معركه حطين، فكانت هزيمه الصليبيين في معركه حطين هزيمه كارثيه، لأن هم فقدوا فيها زهرة فرسانه وقتل فيها اعداد كبيرة من جنوده واسر فيها اعداد كبيرة اخرى واصبح بيت المقدس في متناول صلاح الدين وكان من بين الاسرة ملك بيت المقدس ومعه مية من الفرسان وكمان كان معاه رينو اللي قلنا عليه ارناط صاحب حسن الكرب وغيرهم من كبار قادة الصليبيين واحسن صلاح الدين استقبالهم ولانه كان عارف مدى عطشهم امر ليهم بالمية الساقعه لكن عطى لكل الصليبين يشربوا الا رينو او ارناط حاكم الكرب لكن لما شرب ملك بيت المقدس أعطى اللي باقي منه من ميه الارناط وفي الحقيقه ده أغضب صلاح الدين، إلا إن إرناط شرب الميه من غير إذنه، وبعدها كلمه وفكره بجرايمه، وفي الحقيقه كان صلاح الدين نادر قبل كده مرتين إنه لو شاف إرناط هيدق عنقه، فكان لازم يبر صلاح الدين بيمينه وضرب عنق إرناط، وبعد المعركه سرعان ما دخلت قوات صلاح الدين للمدن الساحليه كلها تقريبا، طرابلس وعكا وصيدا وبيروت ويافا وقيسارية وعسقلان، وبكده يبقى قطع اتصالات مملكه القدس عن أوروبا، وكمان استولى صلاح الدين على اهم قلاع الصليبيين في طبريه ما عدا وفي شهر سبتمبر عام 1187 حصرت قوات صلاح الدين القدس وما قدرتش حاميه القدس اللي كان عددها صغير انها تحميها من ضغط 60 الف رجل فاستسلمت بعد 6 ايام وفي 2 اكتوبر 1187 فتحت الابواب وخفقت رايه السلطان صلاح الدين فوق القدس وفي نوفمبر 1188 استسلمت حاميه الكر وكان حصن بلفور اخر حصن يسقط وبكده بقت مملكه بيت المقدس واللي حواليها وابو تابعين لصلاح الدين ما عدا مدينتين بس هما سور وطرابلس وده اللي خلى حاكمين القدس في اوروبا انهم يدعوا لبابا روما لانه يجهز الحملة الصليبيه الثالثه واللي بدات عام 1189 وعلى الجانب الاخر عامل صلاح الدين الايوبي القدس وسكانها معاملة ارق واخف بكتير من اللي كان بيعاملوها الصليبيين ليهم لان من قبلها ب100 عام لما الصليبيين دخلوا القدس قتلوا كل اهالي القدس من رجال وكهول ونساء واطفال ده غير ان في 70 الف شخص تم قتلهم في ساحه المسجد الاقصى لكن صلاح الدين بمجرد دخوله القدس اكرمهم واحسن معاملتهم ولم يستخدم اي اسوأ ولا قام باي تدمير لكنه سمح للي عاوز يغادر القدس قدامه اربعين يوم ده بعد ما يدفع فديه مقدارها 10 دنانير دهب عن كل راجل، وخمس دنانير دهب عن كل امراه، ودينار واحد عن كل طفل، واظهر صلاح الدين تسامح كبير مع فقراء الصليبيين اللي عجزوا عن دفع الفديه. جزئيه سريعه عاوز اكلمك عنها هي بناء الوحده الاسلاميه، ودي كانت في الفتره اللي كان فيها صلاح الدين ايوبي الصغير، وكانت بدات هنا توحيد صفوف المسلمين، ففي الوقت اللي توفي فيه نور الدين محمود، وطلع عين صغير ما عداش ال 11 سنه من عمره، فهيقوم نزاع الامراء على مين اللي يقوم بالوصايه على الامير الصغير. وانفرط عقد الدولة النورية اللي كانت مسمّاة على اسم نور الدين محمود كان صلاح الدين في مصر بيراقب كل اللي بيحصل في الشام كان مستني الفرصة المناسبة علشان يوحد الجبهة الاسلامية وماتلش انتظار كتير لان جات له دعوه من امراء دمشق لتسلمها وعلى الفور راح عليها صلاح الدين على طول واستقبله اهلها استقبال حسن واستلم المدينه وقلعتها في سنه 1174 وبعدها اتجه الى حمص استولى عليها وهو راجع استولى على مدينه حماة فضمها ايضا لدولته واصبح على حدود حلب وحاول يفتحها لكنها استعصت عليه بعد ما استنجد قادتها بالصليبيين فهيسبه صلاح الدين ويرحل لكنه كان نواه نيه صادقه جواه ان هو يرجع لها مره ثانيه لكن اتاخر عودته ليها لثمان سنوات لحد ما فكر من فتحها وضمها سنه 1183، وكان استيلاء صلاح الدين على حلب واللي حواليها خطوه جدا في بناء الجبهه الاسلاميه المتحده اللي امتدت تحت زعمته من جبال تورس شمالا حتى بلاد النوبه جنوبا، وما قدام صلاح الدين لاستكمال الوحده غير مدينه الموصل، فحاصرها اكثر من مره لحد ما تم الصلح بعد ما سعى ليه والي الموصل عز الدين مسعود قبل ما يكون تابع لصلاح الدين، وتم الاتفاق على كده في سنه 1186، اما القافله اللي قلنا عليها اللي كانت فيها اخت صلاح الدين التي تم مهاجمتها من قبل ارناط وقتها حاول ملك بيت المقدس ان يتدارك الموقف لكن اصر ارناط على رايه رفض اعاده اموال القافله واطلاق الاسر الامر تعقد اكتر وما بقاش قدام صلاح الدين غير انه يعلن الحرب ويقوم بالقصاص عزيزي المشاهد شرفتني بزيارتك وما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد لان فيديوهاتنا بجد كتير هتعجبك اشوفك على خير في الفيديو القادم